قلنا لنا نص كريم أنا والدارك الله يرحمه، وأنا وحسن حسن الله يذكره بالخير، ودوزنا واحد <hesitation> واحد... ثلاثة دولارات في راس العالم، الملعب اللي تقطع دابا، كان طلب العالمي من الدرجة هو اللي كان طلب بزير. اللي قطع بزير. اللي قطع في هذا اللي تقطع دابا في العريش، صبر بزاف، وقت أخير لوقع في العريش، حنا كل واحد في مشكله. كين أوه، أوه، أوه. أنا هذا هو المكان الذي يجعل دابا المكان يجعل اليوم أعمر يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل في العشاء يجعل كنت مل... مل... مع يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ما فيش <تصفيق> دبا دابا كان اجتماع الست والحد باش نديرو الثلاث نبوزات في الرباط، حيت دابا اليوم المالية ما ديتش الحصة ديالك في هاد المدة فات عليك الوقت، إلا فات الساعة الثلاثة ما دبا دابا دبا المزارية ماليه القانون المالية كل واحد شحال عندو الميزانية اليوم ما تاخذ من عندهم التزامات، ثلاثة، واحد جيا <تصفيق> حنا على واحد واحد العقده ورثنا على هاد الشرب العرايش ما مز من العرايش اصلا هو كره في الانتخابات او كشي عليها داكشي كتجي تترشح مع العرايش عيشرب العرايش في المعارض كيزال الناس العرايش تمشوا لان عاودوا يمشوا معنا صروا او مريم مشوا شي سخط على الوضع المهم بعد احيان كيبقاو ينتقضوا وكيقول لك واش السي مول تكلم مع القصر أنا من كنت مسكريني و أشطة راه كنا دائما كنتكلمو إنصافا على سبيل المثال دابا حنا كنا التجارة والصناعة أنا و يقول النائب الرئيس و أنا كاتب العلم و المطار ديال الغرفة في العريش <hesitation>> تفضلوا شددنا بيه في عليش. اليوم جات دار المقاومة إذا كان الإنصاف دار المقاومة في كده ما نتكلمش بهذا العدد، حيت أنت قاعد تتكلم على عدد السكان، عدد سكان العريش كثر، كثر، كثر من العريش، هذا الإحصاء، ولكن الناس اللي عندها شي خلفية، لم أن يتكلم معك بهذه اللغة هادي، حيت عندو، عندو خلفية، كيتكلم معك على أن قاعد على العريش، على قصر، وعرق القصار اليوم الحمد لله كما قالو، حنا دابا. حلم مسؤولية الجامعه الجامعه ما الوقت باش دابا نتكلم على على نتكلم على نعم المشاريع اللي هي مشتركه اقليميا طبعا النهار اللي كان العرش حتى تغدينا عند سي العامل وعطت الطاجين كملنا ل... المسرح لك يا ولكن حنا ما عمرناش الناس على مجالنا عندكم راحنا جبناه ولا راحنا، واش الطاقة الصناعية المالح حنا عرضنا فيها؟ كنقولوا خص كل معادلة، العدالة المجالية، خص وحدة من قصر وحدة، ماشي أي، إذا كاين واحد عدد ديال ديال دي دي المسائل اللي الناس اللي كيديروا السياسة وفشلوا. أو حتى اللي ينجح وخايب يطيح، شعلك شي علاقة أنا ما كنتعلقش بهذا الشيء. أنا ما عمرك سمعني نضرب شي برلماني ولا شي راعي في كلهم صحابي، كلهم أصدقة أنا اليوم كنا غادي نديروا لقاء بواحد مجموعة من الإخوان الحزب. شي واحد من الإخوان قال لي لا، جماعة فعين اللي رياضيات علي، ما جمع عمرك جمعتيهم؟ ما عمرك جلست معاهم. اسمعهم واسمع منهم. هي باش حنا قربنا اليوم باش نجلسو ونسمعو منه غير المفاجأة اللي غادي نعطيكم دابا باقي عبد الحكيم ما وصلنا خاصنا يكون عبد الحكيم معانا وجبنا الجد فيما يخص بالنسبة للفرق اللي هي في الممتاز راه جوج الفرق اللي كيلعبو في القصر جوج كانوا ثلاثة ولا جوج ولا بثلاثة علاش حيدو ثلاثة؟ ثلاثة لأن الطيران بحال اللي قبل قلنا حنا راه بدال نقدم راسي, سير أه؟ رأسي. بس... أه؟ المتح... ورسي... سي ها؟ نقدم راسي شكون باش. أنا غادي نفتح نفتح باب النقاش. أنا نقولك ثلاثة أنا نفتح باب شو قال السؤال؟ سي إخوان أنا ملي يكون تقسم ديال في الجهة. عيط المنح حنا راحنا كاين كي أبو عشاف، كاين ولد المهم عندنا أصحابنا. أنا ملي كانوا الأعضاء ديال الجهة وكانت دي الحصة ديالي عن طريق والعطار الجادية للشاول وتطوان والوزان كان متعلق فيهم كي وانخنا غير كانت حق كي. والله كي يلعب من الحح إنسان اللي كي يجري أنا اللي أنقل للاخوان بالنسبة للعليش القصر لولا رأس الجماعة شيء يكون عندي هاد الإمتياز، غادي يكون نتكلم بحال بحال، ولكن أنا رأي الجماعة، إلا نطي واحد مرة نطي نتكلم على العوامله، مشا أنا وفرحة. راحة، راه والله إلا آه بالله، آه سيدي سر ديالك، وعاد جديد نتا خلي الجماعة ديالي، وعرفت، والله عمدا بسوء، لأن رأي الجماعة كالس ونتا كتنقص عليه. أخلاقي <تصفيق> انا أخلاقي هنا ها ولكن حنا كاحزاب الصحه حنا الاكراد اللي كتعانوا مننا غادي نتكلموا عليها غير تا شي مشكل انا غادي نكون ممصبي عملت اتفاقيه يعطينا البقعه الارضيه اللي عندو هذا فيها الملعب بالعشب ولا هذوك ديال ديال البيتون مش عشب شحال هذا المبلغ ورا بعض كانوا ولا ها كانو 5 مع هي انا غادي والاخ اتفاقيه هاد غادي نعم هادي نعم نا؟ نا؟ ده ده إخوان المهم أربعة وستبعد. هادوما لاعب الكرة يطيحو يكون كل, كل واحد حد، بحال عملنا في كل منطقة عملنا فيها واحد السياسة المهم، حنا من القصر ملعب لا أنا على القميصية وصحة وصحام معننشي الخلفية عارف قدامون زيهم مشكلة دائما وهذا رأي معننشي مشكلة غير اللي غادي من الإخوان بالنسبة لفرق اللي كله اللي ما في مستوى هذا فرق اللي عندي في القصر اللي لعبوه عارف مكيد تمشي عادوا في في الممتاز ياك يعني. إحنا في المحترفين اه ها فرق نسوي فرق نس فرق نسوي, فارق نسوي. فارق نسوي. فارق نسوي. خصف أول أول تكتي شنو يمكنك ان تكون كيلعب آه. كيلعب هناك كيلعب. هناك الشباب كيلعب شابه النجم شابه هناك الشباب؟ هناك كيلعب. والنجم كيلعب. هناك كيلعب. هناك شابه هناك شابه هناك سدان اسماعيل سدان اه سدان هو هذيك يلعب مقابله بحالو وجب حالو لديك سلام اه ما بغا انا الحاج الى تبارك الله راه تبع وقالت تقول باش نوجع في واحد الميدان السو تكون واد الميدان الا انت انا مثلا كتعلم العوم في القبط يعني مثلا هنايا كنعرف العم مثلا <تصفيق> وديتيني للبحار ما فاش يبقى راه غير واخا كنكعم يا بحال دابا حنا دابا نتا راك كنقول في المستقبل ديالك والله يكثر خايبك وهاداكشي اللي درتي معانا وما شاء الله كيبقى هداكشي ديالك من الحق باش ما نلعبش في هديك شي فيها وخا غير نهار باش نتسلس على نهار بحال لا نعطيك التريني في واحد الجهه ونلعب لا مايمكنش انا نترينو هنا بحال بحال الحاج لان انت كتريني اسمع انت كتريني الحاج واحد هذا انا قلت لك شكرا وهذا لان كيبقى كيبقى آه. داكشي المسؤوليه ديالك غير بالنسبه للاخوان نتعاونوا، تاع المغطط نتاع نتعاونو ما كاين حتى شي كاين شي حاجه اخرى نتعاونو حنا الضباط نمشي نديرو واحد الحلبة مرتطيه هذيك المنتزهات ديال الغابه كنطعنا خمش وخفيها واحد الاعداد ديال الفضاءات قسم الغابات ديك المواصيه بحال في طنجه هي كان اصلي درناها في عيناديد خطمنا سباق سناب امبيكا بالنسبه التعاون في مديننا؟ <تصفيق> جينا بيننا هنا مجال الصح حتى شي واحد يضر معايا بالانتخابات الانتخابات راه إلى لها 5 سنين الله يرحموا ما جينا نتعاونوا لا جينا نتعاونوا لان اليوم المطلوب منا رؤساء الجامعات ولا المسؤولين احنا غادي نحاولوا نكون ملعب خير مزيان في غادي ندير احسن نسقيلي بالذات السنه لا لا.. ما نجيوش يا سيدي. إذا دينا كنظن واقيلا راه يجي، احنا كنحتارمو، احنا ولا ما منها وراء إخوان راه في المجال الرياضي وما كاينش زعما نرجعو للوراء خسروا علا ايش؟ راه مستوى سوا الساعة حكيم رحنا غادي نبداو خلي كاتب العام ولا العامين واش اصاحبي بالناحيه القطعه الارضيه المواصفات ديال هوات اما 90 ولا 110 ولا 70 شكون لي كتر مزيان مزيان نمشيو حنا الاخوان غنبقاو على الاتصال غادي نخلوكم الاخوان معكم انا و السي حكيم غادي نمشي ونبقى على الاتصال نحن غادي نشوف مع السيد الرئيس حضر باش يمكننا بلعب لأن من واحد اخرى عليها ما حتى شي مشكل وثيقو خص غادي لان انا غير هاد الحركه اللي غادي نعطي واحد الحركه شويه ياك سلاش. طبعاً شكرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>